كل يوم بحاكي حالي صافن بقول يمكن ترجع لي المسافة بعيدة عنا ردة فعلي ما بتسمح لي كيف عيوني بدها تنام وانت عكتفه بي قلتلك لا لا تروحي بعد فترة شفتك عم تبكي انتي رحتي لا مرجعتي رجعتي طلعتي ما بتحبيني لو كنتي بتحبيني اي ما كنتي تركتيني نفس المرض مشي فيني لوين بده يوديني ليش هيك قلبك قاسي سرقتي كل حنيني ليش ضيعتي كل سنيني لتحطي الحق علي ورب العرش انا بحبك قلتي شو طالع مكسور جناح ترمها جرجاية جايه بدها تواسي بعبرلك بالاغاني وانتي حسي باحساسي ما عم تنسي ايامي وربي عذبني البعاد بتمني من الله يحرق قلبي ليصير رماد والعيون يلي تبلو كرمالها روحي بترخص لقلبي قلبي الها عيوني الها بس عنا ما بتخلى مخنوق بدي اياها مخنوق بدي اياها ما عم بحسن عيش بدونها ما عم بحسن عيش بدونها مجرم قاتل مدمن كوكب ولع شلون ليعدل راسي بفكر فيكي بقعد بتضحك مع قلب قاسي مخنوق بدي اياها مخنوق بدي اياها ما عم بحسن عيش بدونها ما عم بحسن عيش بدونها مجرم قاتل مدمن كوكب والجيون اللي يعدي الراس بفكر فيكي بقعد برسم بتضحك انا قلب قاسي كيفك ليش طولتي الغيبه ايه عني ما سألتي كيفك انا اشتقتلك لك يلي جوا جسمي حرقتي كيفك يا غرفه سودا والسيجاره عم احرق كيفك مشتاقتي ونغبتي غبتي ايامي هي عم تحرق كلامك ما له معنى واذا كنتي حنيتي لي اكمل وجود لو كنتي عم تحاكيني ما بتمنى كل غيرك ما في اي حدا متلك ما فيني انسى يادك مافي ما في مخلوقه تشبهك نفسي تصرخ روحي بس لي لو اني بحبك صعبه اني شوفك بالليل بعاتب المخدة خلص روحي نسيني بقدر كمل حياتي بدونك روحي كملي مشوارك وانا بكفي بطريق الغربه غافي عشط البحر بركي تحس بوجع غيره عشنا فيها وتقاسينا ما عادش الله خيره بغيره بتضحك هي وانا عم ببكي والعدره ما في بعد